السلام ورحمة الله وبركاته شقة للبيع متفرعة من ميدان المساحة التفاصيل والسعر اسفل الفيديو شقة في الدور ال اتناشر فوقيها ادوار والعمارة فيها اتنين اسانسير مدخل شيك وأمن أول حاجة بنخش منها باب الشقة ده عندنا كده مساحة الريسبشن ده عندنا الفيديو وقدام هنا بتشوف النيل بوضوح هناك بعد كده هنخش الحمامات والغرف هنا اول حاجة بتقابلنا في طريقة التوزيع. المطبخ. مطبخ مساحته حلوة. بعد كده. اول حاجة بتقابلنا على ايدنا الشمال. غرفة فيها البلاكار. في هنا عندنا حمام صغير. وفي بعد كده. حمام كبير. وفيه بانيوم. عندنا او تاني غرفة. على يدنا الشمال. فيها بلكونة. بلكونة حلوة على الشارع. ميزة ان مفتوح من جميع النواحي. الشقة مش مجروحة خالص. بعد كده. دي الغرفة. الثالثة. برضك الفيو بتاعنا ان احنا شايفين المساحه والدقي الفيو بتاعها مفتوح من جميع النواحي اتمنى لو الفيديو عجبكم تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير على قد ما تقدروا شكرا لحضراتكم